મતલબ આખું સોઢી હતી જગત આખું ચાકા પણ એક દીવ મેલડી મારા થોડા મત ને લઈને લાટ નો લગાવું ને તેની મેલડી ને